ولك وليك ريت الناس، ريت الناس، ريت الناس, الناس, الناس قد شدّت رحالها. البحرك يا بي يا بي يا يا المحرك الله تيت بجرتين بحرك بحرك بحرك بحرك يا شباني يا جوه ولك بحراك بحراك بحراك بحراك يا يوم شكت نبضه لا يشتغل ولك بحراك ولك يا مقصد الوفاي يا يمه تحياتنا وصورنا الغالية راح ينام كيف وما طيب شايله وعي وعيك لا سيطرة اقعد ولك بحراك بحرا يا شفت يا يا الناس كلها اقصدت بس بحراك اجيت بجردتي اللي هلي هلي هلي خلاص تو انصدع وانعاب قلبي قلبي ويلي والي ويلي هاي مدارين ماكو هدوء ولك والناس والناس والناس خزر نوصد حبيب وراح يا علاوي يا <تصفيق> علاوي خير على الخفاج الملك خزر نوصد حبيب وراح ولك والناس يا يالي بدنياي بدنياي يا ولك ولاس ولاس <تصفيق> يا ونه جواد ابو القاص <تصفيق> قلت طير وبوزو وقال الشيبان <تصفيق> <أوه في> الشيباني اه في شيباني ولك ولاس لكل كل لو اخي ويحب اخيه اخي اخي اوه على يا لي ليل يا ليل يا ليل لي لي هو علي راحي وخلالي هو علي, علي لي علي. لي لي لي هو علي راحي وخلالي شو بردوا على لي لي وعذب قلبي زالي أولي ول ول المعلم اي سامع على عالجلل ماضح سوب عم تدرهم وصلها اه من العالم ها وياك <تصفيق> تي الدوار شبالي لي في التخلي نقعد لك لو تدري بيها شلون لك عدتها الايام مثل اللي يشمر احجار ويكسر بجار كل همي لك زاد هبي وكتاب وانت وحدك علمت خمسه هوي لك زاتها بالبيا زاتها على السهر اخي شو وصلني في امك اخي شو في اليوم زوري صوري صوري صوري صوري صوري صوري صوري صوري صوري صوري صبري صبري get away i got سعدي وتحب الغزل وتغزل حلت شعرها ويزاد لهجول اجنيها أنت الشيخ أنت الله أنت الفنجان، أنت الشيخ أنت الفنجان، وأنت بس نظرة عيني تسوى نسوها. آه أنت الشيخ والدله الله أنت الفنجان. أنت يا اخو الله وانت الفلجان وانت بس نظره عينك تزول نسوان اه يا بشه حلوه غالي تجيك اليوم وتزيد بشه حلوه غالي تجيك كل يوم وتزيد الشيخ والباقي كلهم تقليد روح بصبره روح عفي قتاوي علمنا الفرقه وشلون تعلمنا من البرنوش لون الفور كسرت الخزارانة لا تقضروني لا تظهر كسرت الخزارانة ألب صار لي سنة وست شهور من الله وجعانة يلا نظرتي ايي يلا معزوفه العريس هاي لا معزوفه لسه بيشوف لحم حق لحم. يدي دور عيتي معذوره شقري شو داخل لك على صُورَةِ حفل عبد الحسين ضميتك انا بقلبي قلبي وضع الحب الحليب و لو يقطع منك ونفارق ونفحت تضحك أضحك وعيوني مجروح ليه ومجروح